الحمد لله دايرن كل فلاك نثني بحمد عد سر الركائب واهلاً هلا بك السنافي وحياك حياك رب عد نسم الهبايب الحمد لله دايرن كل يا حلة أسطى بديارهم يعزهم والتساير يا ما تمننا لشوفك حياتي. من فرحه اخواتك تشوف العجايب عز الابوك اللي على العز ربك واخوانك اللي ما تهاب الصعايب ماجور يا ابن الطيب في كل ما جاب يا مرحبا بالليله السنين ضايب اهلا هلا بك السنافي وحيات حيات رب عدت وكل الحمد للي دايرن كل الافلاس، <تصفيق> واسندني بحمد عد سير الركايب، واهلا هلا بك السنافي وحياه، حياك رب نسم اسم الهبايب، وهنا ربعك ليا حلة اخطار، بديارهم يا عزهم والتسايب، يا ما تمننا لشوفك ولا بين الجماعه والاهل والقرايب واليوم بين احباب قلبي في دنياه مرتاح بالك من جميع المصايب امك تغنى ليلها في محياه ومن فرحه اخواتك تشوف العجايب عز الابوك اللي عليها أحسن نضايف وأهلاً هلا بك السنة